نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا مانگتے ہوئے وہ اپنی دعا میں کہہ رہا تھا اللہم لا الہ الا انت یا اللّہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحبہ کرام سے ارشاد فرمایا کیا جا تم جانتے ہو اس نے کس چیز سے دعا کی اس نے اللہ سے اس کے اس میں اعظم کے ذریعے دعا کی ہے جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا اور جب بھی اس کے ذریعے سے کوئی چیز مانگی جائے گی اسے عطا فرما دے گا حدیث جامع رمضی 3544